Εσύ με μένα, ώρα πίνει και φάκελο. Επίτρεπε να κολλάψουμε το σώμα. Τι θα Είναι μια μέρα. Για την τα περάσουμε μαζί. Με πόσα να διαλέξουμε, να κάνουμε μαζί. Ό,τι θέλουμε, θα κάνουμε από το βράδυ, ω το πρωί. Δράσει λίγο, τι τεσπολέ, τίποτα εντυπωσιακέ. Κοίτα τι πάμε, πλάσια δεξιά. Μόνο Του